سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندل در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید همه ویدیوهای ما در یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته می‌شه در سایر شبکه‌های اجتماعی ما آخرین اخبار اطلاعات مربوط به بلاکچین و کریپتوکارنسی با شما در میون گذاشته می‌شه. اگر تا الان کانال ما رو subscribe نکنید که پیج همین الان روی این لوگو کلیک بکنید اون دکمه زنگولر هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذاریم به لحظه و زودتر از بقیه خبردار بشیم توی این ویدیو قصد داریم در خصوص نکات مهم خرید و فروش در صرافی خارجی تو حضور رمزارز و ارزهای دیجیتال با هم صحبت کنیم اصلا چرا باید بریم سراغ صرافی خارجی وقتی میتونیم داخل کشور خرید کنیم یه نکته بسیار مهمی داره که ما جلوتر با هم چک می‌کنیم این مسئله رو اما این که خب به هر یه معامله گر همیشه همه یه تخم مرغاشو توی سبد قرار نمیده یه دلیل واضحیه برای اینکه شما حداقل توانمندی و آگاهی نسبت به خرید و فروش با این صرافی خارجی رو داشته باشین در ادامه هم چند تا وبسایت مرتبط با این موضوع رو با هم چک می‌کنیم خب از زمانی که بیت کوین به عنوان اولین کوین کریپتوکارنسی اومد و بقیه آلت کوین ها و توکن ها به تدریج به این چرخ اضافه شدن خب اینا باید یه جای معامله میشد دیگه نفر به نفر پیر تو پیر که قابل معامله نبود اومدن یه تعدادی وارد بیزینس اکسچنج و بروکر این کریپتوکارنسی شدن عین همون صرافی و کارگزاری که شما توی بورس فارکس امواه بازارهای سرمایه دارید میبینید اینجا هم برای این وجود داره یه ویدیویی ساختیم در خصوص تفاوت بروکر و اکسچنج پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم ببینید این بالا براتون کارت میکن که این تفاوته رو بدونید چون دونستن این تفاوته برای شما بسیار با اهمیت مخصونی که میخواد یه معامله گر باشه معامله گر میدونه که داستان لوره چیه و کدوم یکی از این بازار امکانه براش فرهم میکن خب پس یه تعدادی وارد این حوزه شدن یه چیزی حدود بالغ بر 20 هزار، اکسچنج وجود داره که تو این بازار فعالن تو ویدیو کوین مارکت کپ شما میتونید لیست کاملی از اینا رو ببینید دقت بکنید که کوین مارکت کپ هم اومده بیس تا تار رو گفته این عدد خیلی بیشتر از اینه یه تعدادی ای رو این اومده پالایش کرده به این نتیجه رسیده که مثلا این بیس هزار تار لیست کرده اما در نظر داشته باشید که این تعداد اکسچنج ها یه تعداد زیادم کلا ازتون پول پول میگیره ولی دیگه اجازه معامله بهتون نمیده حتی نمیذاره ویدراک او پول پولتو پس دقت بکنید که توی حوزه کریپتوکارنس کلاهبرداری خیلی خیلی داغه و پیدا کردن کلاهبردار هم کار بسیار دشواریه به همین خاطر ما یه مجموع ویدئویی تهیه کردیم در خصوص کلاهبرداری اینجا براتون یکی از این ویدیوها رو این بالا کارد میکنم اما به پلیلیست مربوط به این ویدیو مراجعه کنید کلی اطلاعات خوب حداقل این به شما این امکانو میده که به راحتی نتونن سرتون کلاه بذارن خیلی مهمه چرا چون اصل سرمایهتون از بین خواهد رفت خب در ادامه میخوایم یه سری دلایل کار کردن با صرافی خارجی بینید اصلا چرا باید با صرافی خارجی کار بکنیم میارای یه صرافی خارجی چی هست اوکی به این نسیر رسیدیم که کار کنیم خب برچه اصلا یه کدومشون انتخاب کنیم و اینکه که اصلا چه جوری میتونیم باش خرید و فروش بکنیم و چند تا از اون برترین رو بهتون معرفی کنم یکی از دلایل مهم و بارز کار کردن با سرافی خارجی عدم تامین مقدار مورد نیاز رمزر در سرافیه داخلیه شما به هر تعداد و هر میزان نمیتونید خرید بکنید یه محدودیت های وجود داره بعضا که اصلا بروکر هم هستن که بحث عرض و تغازاه یعنی هر چی اونجا قیمت بخوره و چون یه محدودیتی توی این بازار وجود داره ببین هرچی تعداد اعضا و آدم هایی که توی مارکت دارن با هم معامله می کنن زیادتر باشه یعنی جامعه جامعه بزرگتری باشه قیمت میل میکنه به سمت نرمال بودن یه مفهوم آماری خیلی ساده هست. وقتی که کوچیک باشه پس هم توش دستکاری میشه همین که طرف نه نمیفروشم به این قیمت وقتی که تعداد زیاد باشه بازار رقابت تو حوزه تابلوی فروش هم هست وقتی که شما می‌خواید بخرید پس این با اهمیت یا زمانی هم که میخوایی بفروشی یه دفعه خریدار میگه من انقدر بیشتر نمیخرم انقدر بیشتر پول نمیدم در صورتی که تو بازارهای بزرگتر با لیکویدیتی بالاتری باشین امکان به قیمت فروختن و بهتر فروختن بسیار بسیار زیاده بعدم اینکه توی صرافی‌های داخلی شما اگر دقت کرده باشین، یه بحث عدم وجود رمز های، همه رمزارزها ما همونطور که تو ویدیو آموزش کوین مارکت کپ اشاره کردیم این بالا براتون کار میکنم که یه بار دیگه هم برید ببینید خب 5000 خردی کوین و آلت کوین توکن که تو این بازار وجود داره ولی توی صرافی داخلی خیلی کمه این تعداد اگر شما بخواید مثلا بر اساس تحلیل به این رسیدی که یکی از این کوین ها و توکن ها و آلت کوین های که مثلا تو بازار بین المللی هست میتونه رشد خوبی داشته باشه تهیه کنی خب اینجا امکان تهیه نیست چیکار باید بکنی خب این کار سخت میکنه یه ویدیوی تهیه کردیم در خصوص چهار روش خرید رمز ارزها این بالا براتون کارد میکنه توی اون دقیقا به این اشاره کردیم که شما توی وقتی با همچین مواردی مشا... و مشابه اینا مواجه میشین بهترین راه اینه که مثلا ریالتون تبدیل به یه استیبل کوین کنید یا تبدیل به یه ووچر کنید و ببریتون بازارا خرید فروش انجام بدید هرچند که خب برحال این بازار یه ریسکایی داره همون تو که شرکادم حتما اون تیکه کلاهبرداریه رو کامل ببینید که سرتون کلاه نره اما خب به هر حال خیلی‌ها مثلا اینکه اینجوری تو دنیا دارن خرید انجام میدن بحث دیگه هم که وجود داره اختلاف قیمتی ریالی دلاری این ارزاست خب شاید همین چند وقت اخیر دیدید که دلار تتر رو یه چیز مثلا خود فیزیک دلار حدود فکر می‌کنم 15 تومن بود تتر داشت حدود 18000 تومن معامله میشد خب 3000 تومن روی یه رو پونزه هزار تومان یه چیزی سودت چقدر میشه 20 درصد میشه خب این عدد, عدد قابل توجهیه و این 20 درصد گرونتر برای چی باید بخریم در صورتی که اگر یک بار شما مثلا بیاین تبدیل کنین به ریالیتون یا مثلا از این وچرا تنگه بکنی خیلی راحت میتونین بازار خرید فروش انجام بدین این اختلاف ریالی خب تعیین کننده است حالا به خاطر قیمت هم قیمت ریالی رم بدونید به چه صورتیه ما یه ویدیوی کرده بودیم در خصوص خرید بیت کوین با ریال در ایران و سایر کوین ها من اینو این بالا کاردش میکنم که شما مثلا یه مزنه قیمت به راحتی میتونید ببینید و خب خیلی راحت هم میتونید ازش استفاده بکنید بدون ریالیش اینه تبدیل کنید بعد خارجیش هم ببینید بعد خودت این وسط می گیری که مثلا چهجوری انجام بدی این کارو یه وبسایتی وجود داره که علت مجموعه ها وجود داره و API مختلف حتی های تلگرامی که بهترین معذنه رو تو میلی ثانیه بهتون میده که که اصلا کدوم اکسچنج چه قیمتی میده این پیدا کردن بهترین قیمت خرید و فروش هم یه مهارته که یه معاملگیر هرفهی میدونه بابت این هم ما یه ویدیو تهیه کردیم این بالا براتون کارد میدونم کلی ویدیو شد تا الان خب ولی این هی من میگم این بالا کاردش میکنم به خاطر این شما راحت تر پیدا کنید هرچند که بعضا یه سری مواردی هستش که خب شاید تو این ویدیو دیگه نگونجه همون هم که می‌دونید تو یوتیوب یه محدودیت وجوده من پنج تا بیشتر ویدیو نمیتونم کارت کنم این بالا بقیه چیزا شما ما لازمه حتما خودتون مراجعه کنید به داخل کانال ما در یوتیوب با آدرس کریپتو فاندر همین این پایینم هم الان این لوگوشو بینید اگر تا الان عضو نشدین روی این لوگوی بزنید دکمه زنگوله هم فشار بدید که بعداً بتونید این چرخه آموزشیتون رو تکمیل بکنید چون در خصوص معامله‌گری ما همه چی رو اونجا داریم قرار میدیم یه سری ویدیو هم در دسته تهیه داریم که داریم براتون به اشتراک میسریم خب پس دلیر اول عدم تامین مقدار مورد نیاز رمز عرض نظرتون بود عدم وجود رمز عرض یعنی مثلا اگه به فرض میگم من ده, واحد از یا ده هزار واحد از یه توکن یا آلت کوین رو میخوام شاید مثلا نتونم به راحتی تحییه بکنم دو بحث اصلا شاید اون توکنو کوینه وجود نداشته باشه توی این بازاره اکثرا تو صرافی داخلی اونایی که شناخته تر شدن شده شناخته تر شده تر هستن وجود داره و بعد بحث اختلاف قیمت ریالی دلاریه که بعضی موقع میینه شما مثلا بالا با 20 درصد 25 درصد بعضی موقع میفته که فاصله ریالی دلاریش خب واقعیتش این عدد خیلی زیاده اون ویدیو ای تی ما را اگر دیده باشی مثلا خود این 20 درصد نصف راه رو را داره رو ای میره حالا اگر نمیدونید اتی این جی حتما برید توی کانال پیدا بکنید برای کسایی که میخوان معامله گری انجام بدن یه سری مهارت و تکنیک فارغ از تکنیکال فاندامنتال هست که رو اتی بهتون بهتون داده میشه حتما اونو ببینید این ویدیو رو و بعد بحث عدم تمایل تبدیل به پول فیات اصلا شما اومدی به فرض میگم بیت کوین رو الان که مثلا 6000 تا 7000 تاست خریدی اومد مثلا حدود ده تا، یازده هزار تا, تا. مثال ها میخوای بفروشی، چرا احساس میکنی یه کورکشن داره یا به ده هزار میرسه که مثلا اون گره روانی است رو ده هزار تا میخوای بفروشی، به چی تبدیلش بکنی؟ نمیخوای به ریال تبدیلش کنی، میخوای بزنیش استیبل کن میخوای وچرش بکنی خب بهترین راه چیه؟ اینی که بیای تو این صرفی هایی که حالا خارجی هستن این کار رو انجام بده بعضا تو این صرفی ها و بروکیرهای داخلی هم امکان پذیر هست ولی همون داستان اختلاف قیمته باز خودش رو نشون میده و هی کارمزد دادن بابت این چنجه به ضرر شما تمام میشه مثلا کل داستان یه درسته سود کنی میبینی نصفش رو دادی بابت این کارموزهای تبدیل خب توی اون صرافی خارجی این امکان مهیا هست خب این چهار تا دلیل قدرتمنده که به شما به قبولونه که میتونید در کنار یه ثرافی ایرانی از یه صرافی خارجی هم استفاده کنید اما دقت بکنید که داستان KYC و AMLی که مربوط به این صرافی خارجی هست بسیار مهمه مبادا برید اون تو پولتون بلاکه بشه قبلش باید همه چی رو بررسی کرده باشید بحث میارای انتخابی صرافی خارجیه خب داستان قیمت مناسبه همونطور که گفتم یه ویدیو در مورد قیمت مناسب که کدوم یکی از این از بین این 20000 تا صرافی در سراسر سر دنیا قیمتش مناسبتره که بخوام بهش بفروشم یا ازش بخرم یا دوتا تا یه جفت ارز به هم تبدیل بکنم اونجا به راحتی میتونید به این مسئله برسید خیلی هم راحته کار کردن باهاش پیشنان کنم اون ویدیو را کامل ببینید پس رتبه و اعتبار صرافی بعضی این از اینا که با ووچر را کوین کار میکنن اونجا نزد این مراکز اصلی این وچه را رتبه بندی شدن خب هرچی رتبه بالاتر بهتر هرچی قدمت اون صرافی بالاتر بهتر ولی اینا شرط لازم هست اما کافی نیست یعنی باید مجموع عوامل به گنجه که شما این کار انجام بده. تأمین و میزان رزه و رمزه اینا هر کدومش به یه استخری از با غلمره پول، کریپتو پول اصلا که از اونجا دارن تأمین میکنن کم خیلی من کم دیدم که با محدودیت تأمین مواجه شده باشن شاید لیمیتیشن بذارم برای خرید فروش اما برای فروش هیچ وقت یا خرید هیچ وقت مسئله ای نداشتن بعد بحث حداقل حد اکثر معاملاتی که الان اشاره کردم مثلا میگه من حداقل حد به فرض میخوای بیت کوین بخری مثلا کمتر از مثلا یکصدم بیت کوین بهت نمیفروشم. یا مثلا بیشتر از پنج بیت کوین ازت نمیخرم خب اینو بعد ببینید همشون گفته شده تو همون ویدیویی که گفتم این قشنگ وضوح تشریح شده که یهبوق نرید قفل بشید تو معامله سهولت در معامله است خیلی راحت یعنی انقدر ساده است که حالا ویدیو که براتون تهیه کردم میتونید یکی یک دوتاشو ببینید خیلی راحت میتونید خرید فروشتون انجام بدید عدم محدودیت برای کاربرانشو بررسی بکنید اینی که داستان تحریم باشه یا اینکه به کشوری سرویس ندن یا یه کشوری سرویس بدن حتما ببینید یه چیزی که خیلی توی این بازار مهم ریویو خوندنه شما یه مسافرت هم میخوایم برین، یه هотеلی رو می‌خواید انتخاب بکنید از قبل، این هتل رو می‌خواید بوکج بکنید، همه ریویو ها رو بینید بقیه چی دربارش گفتن، آیا گفتن اوکیه؟ مشکلش چیه؟ بعضی موقعا می‌بینید با خوندن ریویو از اینکه بیفتن تو دامه کلاه کلاهبرداری بزرگ نجات پیدا میکنید این خیلی اهمیت داره. ریویو خوندن رو فراموش نکنید. بحث پشتیبانی 7/24 شه. اکثر اینا 7/24 هستن. قبل از این حتما چک بکنید پس یکی از معیارهای مهمه چرا؟ چون مثلا شما روز شنبه شنبه که اونور تعطیلی میخوای خرید و فروش انجام بدی این بازار 27 24 مثل فارکس نیست تعطیلی داشته باشه یا بورس خب هم چیه به هر مشکلی خوردم چیکار باید بکنم سرعت واریزشه این سرعت واریز مهمه اون کانفرمیشن شبکه یه ویدیویی ساختیم در خصوص اینکه شما چجوری میتونید موجودی والتتون رو اگر اتریوم کار کردین یا توکن کار کردین چک بکنید اونم اگر دیگه فرصت بده یوتیوب این بالا براتون کار داشت میکنه اون میزان کانفرمیشن توی شبکه بهتون میگه از زمانی که اون تایید کرده چون یه کد بهتون میده شما هم اصلا کدم نده شما آدرس والت خودتون رو دادین دیگه اونو کپی بس کنی بذاری اونجا بهت میگه که پولی واریس شده تو چه مرحله چقدر طول میکشه بیاد بعضی موقع شبکه کند میشه ترافیک شبکه زیادی یا مثلا میزان تراک شنی فعل شده تو شبکه بالا میره خیلی جای نگرانی نیست با اون تکنیک میتونید شما ترک کنید داراییتون تو چه وضعیتی کارمزد معامله است این یه چیز خیلی خیلی خیلی مهمه. کارمزد و های معاملی که ازتون میگیرند بعضی موقع برای معامله یک کارموزد میگیره میگه من تو والت داخل سایتم سیوش میکنم بعد از والت داخل سایتشون سایتشونم میخوایی بزنی به والت دیگر مثلا یه والت سخت افزاری مثلا یه لژر نانو اس داری که میخوای بهش انتقال بدی میگه یه چیزی هم بلان خاطر ویدرا میگیرن. خب ایلویونی عدد عدد گنده ای شد اینو در نظر داشته باشین خیلی این اطلاعاتی که دارم اینجا میگم کار سختی نیست پیدا کردنش توی یه سایت به همین خاطر پیشنهاد میکنم که قبل از معامله زمانی که تایم آزاد داری بچرخ توی این سایت ها. بلخه 4 5 6 میگیره دیگه توی این اتو فیوریتش کن توی بروزرت تا بعدا بهش مراجعه کنی و خزینه های پنهانی که داره مثل خزینه های نگهداری خزینه های تبدیل نمیدونم خیلی یا مثلا یه چیزی کلکی که اینا سوار میکنن اینی که اگه بخوای خیلی مثلا در زمان حالا کلک کنی یه نوع سرویس دیگه یه سرویس وی‌آی‌پی مثلا شما بخوای کمتر از پنج دقیقه این انتقال انجام بشه مثلا انقدر بیشتر بدی یا نه الدی من مثلا نیم ساعت طول می‌کشه این کارو انجام بدن ولی خب واقعتش منم وقتی یه چیزی رو میخرم مثلا اصلا صرافی خارجی ترجیح میدن که خیلی سریبی تو کیف پولم این پولا رو بذارم زیر سرم خیالم راحت باشه به همین خاطر توصیه میکنم که دقت بکنید این خزینه‌های پنهانشم بررسی کنید اکثرشون شفاف گفتن ولی خب به هر دنبال این داستان ها تو سایتشون یا از همون فت 24 که داره سوالات و پاسخ میده و پشتیبانی میکنه سوال بپرسید. بحث روشهای های خرید و فروش با صرافی خارجی ببینید روشهای خرید و فروش یا از طریق یبل کوینه، که اصلا برای استورکم ما یه ویدیو ساختیم اونم توی کانال قرار دادیم حتما ببینید اصلا مفهومش چیه یه دونه در مورد ووچر اون هم به همین صورت یا اثر کارت اعتباری نقدی کارت هدیه یعنی گیف کارت و کریдит دیت کارت که اینا یه مقداری این ردیف سومی که دارم توضیح میدم کارمز بالاتری داره بعضن مثلا مستر کارت ساپورت نمیکنه یه یک سری از این مثلا اکسچنج بروکر و بعد بحث کریپتو تو کریپتو تبدیل کردنشه یعنی تبدیل رمز ارزا به یکدیگره که اینا مثلا شما بیت داری اینا که میخوان سیستم الکلنگی بزنن کوریلیشن ببینید یه مفهومی داریم به نام ازریب همبستگی بین کریپتوکارنسی‌ها بعضی‌هاشون با هم کوریلیشن معکوس دارن یا کوریلیشن ضعیف دارن شما مثلا با یکیش سود کردی رفتی بالا اون یک تا اول راه این دیگه رسیده مثلا به اون ای تی ای چش به اون قلهش ن... یا نزدیک قلهش تشخیص میده ازش بیای بیرون نمیخوای تبدیلش کنی به مثلا استیبل کوین یا ووچری که تو همین ردیف اول و دو دوم گفتم میخوای بپری روی یه دونه دیگه یه کریپتوی دیگه میخوای با اون یه مسیر رشد رو دوباره تیک کنی این یعنی دقیقا روی سخنم با اون معاملگری حرفه‌ایه یا اونی که میخواد حرفه‌ای عمل بکنه خب چیکار بکنم نمیم یه بار به استیبل یا وچر بزنم بعد دوباره بیام تبدیلش کنم به ارز دیگه خب ضرر دیگه کارمز میدم میام چیکار میکنم میام میگم از بین این صرافی کدومش امکانه مثلا تبدیل بیت به اتر رو داره که یه ضرب این کار رو انجام بده خب از این چهار تا روش روشهای خرید و فروش با صرافیهای خارجی دقت بکنیم که به چه صورتیه و بحث نهایی ما معرفی صرافی برتره ببینید این قسمت یه قسمت بسیار مفصلیه فکر می کنم یه 10 تا داریم تهیه میکنیم ویدئوی مربوط به معامله روش معامله‌گری اصلا چجوری باید کجا کلیک بکنم کجا باید کانفرم بشم که وایسیم چهجوریه ایم ای ال کجا باید تیک بزنم از این حرفا در خصوص این صرافی خارجی اگر میخواشم تو این ویدیو بگم اصلا این ویدیو فوق العاده طولانی میشه تا الان شم خیلی زمان بور اینو به خاطر اینکه بتونیم زنجیر را تکمیل بکنیم یه گروه ویدیویی تهیه کردیم در خصوص تاپ اکسچنج تو کانال یوتیوب اون کریپتو فاندر ببینید چجوری نوشته میشه کریپتو فاندر اونجا قرار دادیم و شما بعدن بعد از اینکه این ویدیو رو دیدیم مراجع کنید چندتا سرافی رو ببینید چه جوریه بعد وارد سایتش بشین زیر رو کنین و در نهایت خودتون تصمیم که مثلا دوست داری باش کار کنین یا نکنین و خب سعیمون اینی که صرافی برتر رو معرفی کنیم روش معاملتون اونا رو هم تو اون ویدیو توضیح بدین که به چه صورتیه که خب یه مقدار دستتون رابی افته که ببینید م چون سایت‌ها بعضن با هم مثلا یه تفاوت‌های ریزی دارن دیگه شما سالها هم معامله کرده باشی باز وارد یه سایتی می‌شی یه خورده طول می‌کشه که حالا یوزر فنلی بودن اون یوآی که داره و تو شما عادتی بکنید به اون سایت پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه با استرس خرید و فروش رو نمی‌دونم تغییرات پامپ و دامپی این آلت کوین توکن‌ها مواجه بشی قبلش مثلا اون سایت‌تر دیده باشی امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی که اگه بردی حتما یه دونه لایک اینجا برای ما بزار و پیشنهاد میکنم برای اینکه از ما حمایت بکنید این ویدیو رو توی سایر های اجتماعی به اشتراک بذارید و برای بقیه دوستاتون که فکر میکنید به موضوع علاقمند هستن ارسال بکن دو تا ویدیو مرتبط با این مفهوم و این پایین براتون قرار دادم و اگر به این مفهوم معامله در بازار رمز عرصا و ارزهای دیجیتال علاقمند هستی پیشنهاد میکنم که اگر تو الان عضو کانال ما نشدی همین الان روی این لوگوی کلیک بکن بعدم دکمه ساابس که زدی اون زنگوله هم فشار بکده از آخرین اخبار اطلاعات ما به لحظه و زودتر بقیه مطلع بشیم خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار